Salam əziz izləyicilər. Yeni bir video xoş gördüyüz sizləri. Bugünkü mövzumuz Türkiyənin və Rusiyanın Azərbaycanla toqquşan maraqları, qardaş Türkiyənin Azərbaycanə dəstəyidir. Bu gün ölkəmizdə və eləcə də regionda geosiyasi durum çox mürəkkəb vəziyyət alıb. İllərdir Rusiyanın və Fransanın açıq dəstəyini alan Ermənistan işğalə son vermir. Hələ bu azmış kimi də Azərbaycanın başqa rayonuna da hücum edir. Aydındır ki, Ermənistan hakimiyyətinin nə siyasi iradəsi, nə də iqtisadi hərbi gücü bunu etməyə imkan vermir. Məsələnin pərdə arxasına baxanda, Ermənistanın tovuza deyil, Rusiyanın Türkiyəyə hücum etdiyini görürük. Hadisələr başlayan kimi, ən yüksək səviyyədə Qardaş Türkiyədən Azərbaycana dəstək verildi. Bu dəstəyi Cumhurbaşqanı, Xarici işlər naziri, Türkiyənin Milli müdafiə naziri və digər yüksək rütbəli dövlət adamlarının dilindən açıq şəkildə eş İndi diqqətinizi Ermənistanın Azərbaycanə deyil, Rusiyanın Türkiyəyə hücumu tezisinə yönəltmək istəyirəm. Bəli, Rusiya bilavasitə Türkiyəyə mesaj verdi ki, sizin və Avropanın enerji təhlükəsizliyi məndən asılıdır. Bu eyni zamanda Azərbaycanda da bir gözdağ idi. Çünki generalımızın izlənməsi və dəqiqliklə vurulması Ermənlərin görə biləcəyi bir iş değildi. Hadisələrin qaynağında Azərbaycanın Türkiyə və Avropanın enerji bazarlarında Rusiyanın çox böyük fərqlə qabaqlaması, Rusiyadan keçən enerji dəhlizindən imtina, Suriyada Rusiyanın əlindən çıxan enerji qaynaqları, Suriya və Liviyada Türk ordusu tərəfindən məhv edilən Rusiyanın hərbi texniki qüdrəti, Liviyada Rusiyanın və Fransanın dəstəklədiyi müxalifətin məğlubiyyəti, Türkiyənin uzun zamandan bəri Qafqazda öz varlığını qəbul etdirmək istəməsi və ən nəhayət Qarabağ probleminin həllində həll edici rol almaq istəməsi kimi bir çox problemlər durur. Hər kəsin də bildiyi kimi, Tovuz Avropaya Türkiyəyə açılan enerji dəhlizimizdir. Siyasi, iqtisadi, strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu da o deməkdir ki, Ermənlərin bura hücumu təsadüfi deyil. Bunu əsaslandırmaq üçünsə isə yuxarıda sadaladığımız səbəblərin təfərrudatını açıqlayaq. Ən vacibi və dəyərdim ki, birincisi, Tanapın Türk axınına rəqib olmasıdır. İqtisadiyyatının böyük bir hissəsi qazdan və neftdən asılı olan Rusiya Avropa enerji bazarına çıxmaq üçün Gürcüstan və Ukrayna dəhlizindən istifadə edirdi. Hər iki ölkə ilə birbaşa hərbi problemlər yaşayan Rusiya, alternativ kimi dənizin dibi ilə Türk axını kəmərini çəkdi. Suriya, Liviya və digər enerji ixracatçısı olan ölkələri, birbaşa və dolayı yolla idarə edən Rusiya, Avropanın enerji bazarında özündən asılı vəziyyətə salmışdı, hegemonluğunu diqtək edirdi. Azərbaycan, Tanaf və digər buna bənzər layihələrlə bu hegemonluğun qarşısına keçdi. Avropanın və Türkiyənin enerji bazarında mühüm yer tutdu. Tədricən, Türkiyə qaz bazarında liderə çevrildi. Bütün bu hadisələrin fonunda Rusiyaya isə sanksiyalar tədbiq olunur, qonşuları ilə problemləri artırdı. Azərbaycan, Rusiyadan keçən kəmərlərdən imtina etdi. Coorafi mövqəmiz bizə transit ölkə olma imkanı verir. Bol enerji qaynaqlarımızı da bura əlavə edəndə, Avropa və dünya üçün vacib ölkə oluruq. Belə olan halda, Azərbaycan öz enerji strategiyasını inkişaf ettirdi. Dəyəri milyard dollarları ölçülən, Layihələr həyata keçirildi. Nəticədə ikili siyasət yürüdən qonşudan asılıq aradan götürüldü. Bu ilin əvvəlindən Rusiyadan keçən neft kəmərində neftin nəqli dayandırıldı. Türkiyə, Suriyada, Liviyada Rusiyanın müəyyən etdiyi sərhətləri pozdu. Enerji və geyosiyasi cəhətdən üstünlük Türkiyənin əlindədir. Fransa, Yunanistan kimi ölkələrin narahatçılığına səbəb olan amillərdən başlıcası da budur. Hərbi texniki cəhətdən surətlə inkişaf edən Türkiyə istər Suriyada, İraqda, istərsə də Liviyada Rusiyanın yenilməzlik mifini alt üst etdi. Türk sihalarının qarşısında Rusiyanın havadan müdafiə və raket sistemləri aziz qaldı. Rusiya istehsalı olan onlarla havadan müdafiə və raket sistemləri, hərbi texnikalar məhv edildi. Bu, eyni zamanda Rusiyanın beynəlxalq nüfuzuna və hərbi bazardakı imicinə ciddi zərbi oldu. İstər əsrin əvvəlində və ondan öncəki dövrlərdə, İstərsə 90-cı illərdən sonraki dövrlərdə Rusiya Türkiyənin Qafqazda mövcud olmasını istəməyib. Türkiyənin regionda mövcudluğuna son vermək üçün Rusiya, daşınaqları, İranı, hətta İngilisləri alət edib. 1994-cü ildən sonra yerli və beynəlxalq bütün lahiyələrdə Türkiyənin vacib yeri olub. Ölkə daxili və beynəlxalq lahiyələrinin heç birində Rusiyanın nə payı, nə də iştirakı olmayıb. Azərbaycanın milli və beynəlxalq maraqlarını Türkiyə təmənnəsiz edib. Ölkəmizin iqtisadi, hərbi inkişafında mühüm rolu olub. Qarabağ probleminin Rusiyanın saman altından su yeritməsi siyasəti ilə darlana dərinləşməsinə qarşı olan qardaş ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını tələb edir. Bir neçə dəfə vasitəsi kimi problemin həllində iştirak etmək istəsə də, buna imkan verilməyib. Son hadisələrdə isə qəti bir şəkildə ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını tələb edir. Problemin həllində Azərbaycan hansı yolu seçərsə, biz hər cür dəstəyi verməyə hazırıq deyən Türkiyə müharibə variantının gündəmdə olduğunu işarə edir. Osmanlı sərhədlərində nüfuz dairəsini bərqarar edən Türkiyə, əvvəl-axır Qafqazda Rusiya ilə qarşı-qarşıya dayanmalı olacaq. İndiyə qədər iki ölkə arasındakı problemlər cüzlü siyasi iradə nəticəsində böyümədən həll olunub. Bundan sonra belə olacağını demək o qədər də asan deyil. Buna əsas səbəb isə Azərbaycanın əlazi vütövlüyünün bir mənalı şəkildə bərpa olunması tələbidir. Hər nə qədər real görünməsə də ermənlərin Amerika-Rusiya arasında ikili siyasiyyət yeritməsi Rusiyanın onları Türkiyə qurban verməsi ilə də nəticələnə bilər. Bugün region partlamağa hazır barıd çəlləyi kimidir. Hər yeni gün gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşacağımız labuddur. Nə qədər yaxın əlaqələr da həm Rusiya, həm də İran Azərbaycana düşmən siyasiyyəti yürüdürlər, işğala dəstək verirlər, dolayı yollarla hədə dili ilə danışırlar. Tovus hadisələri Azərbaycanın neft strategiyasına qarşı birinci silahlı hücum deyil. Ərzurumda PKK terrorçılarına pul verib neft kəmərlərinin partladılması, Gürcistandan keçən neft kəmərinin yaxınlığına atılan aviya bomba və tovus hadisələri eyni senarinin xronologiyasıdır. Sonda demək istəyirəm ki, beynəlxalq hüququn bizə verdiyi haq, xalqımızın milli birliyi, qardaş ölkələrinin dəstəyini tarixi fürsət bilməliyik. Bizdən öncəki nəsillər zəngəzuru iravanı geri almadılar. Nəticədə biz Qarabağ itirdik. İndi biz də gələcək nəsillərə problem ötürməməliyik. Tarixi torpaqlarımızı geri almalıyıq. Atalarımız müdrik olub, sərhədlərinizdə problem varsa onu genişləndirin deyiblər.